Як мінізувати місто холоду в фундаменті між будинком і гаражом, що не опалюється? Оце погано було рішення, Олексію. Яка стоять на плиті, а вона на буронабивних палях? А це, взагалі, писець рішення. Я знаю таке рішення, тому що... Осіне з ними стикаюся і в проектах і в житті ну ми ж виконуємо оздоблювальні роботи ну раніше виконували зараз ні тільки для тих хто нам замовив під ключ будинок Ось. але це дуже дуже хрінове рішення у вас дуже останній раз коли таке зробили одному з замовників котрий нас нам запропонав ну, покликав нас зробити йому внутрішнє оздоблення історія така, що ми проєктували цей будинок але він відмовився від робочого проекту нашого сказав що він будує в Катежному городке а там дуже гарний архітектор свій підрядник вони під себе зроблять робочу документацію ось і вони так і пішли і пішли далі ми, ми не, не втручалися. Десь там на начальному етапі я він мене найняв як авторського надзора, але потім відмовився теж, щоб зекономити, Ось, ну, але все ж таки потім запропонував нам закінчити цей будинок, зробити там оздоблення, і ми за це зробили. Е, При цьому я зняв обзор, але таки не викликав на, на каналі цього будинку. Також там була така проблема. Коли я прийшов, я був просто в шоці від того, що я там побачив, від, від тих рішень, які там були прийняті в цьому будинку, від якості тих робіт, які там були виконані. Це був суцільний жах просто. І вихід, от якби від, від цієї пробл, проблеми. Їх було декілька, скажімо так, один дуже трудоємкий, трудоємкий, тому що треба робити термовідсічки, а для цього треба ламазна різка, і пішло-поїхало. Ситуація там така. Робиться плита, немає значення, хлопці. Стрічковий, стовпчатий, свайни, фундаменти спальні, немає значення. Зробили плиту, і ось виходить так, що тут зона тепла там де Ви живете Ні не так я, я вам ще гірше намалюю тут зона тепла там де Ви живете тут зона тераси а тут зона гаража чи майстер... Майстер... майстерні котра не опалюється і ось виходить так що тут плюсова температура взимку а тут мінус 25 мінус 30 і тут десь так мінус 15, мінус 20. І виходить, що це по, по плиті, воно все промерзає іде йде в будинок. І гірше те, що всі двері зроблені. І, і з розрахунку, що в будинку потрібно зробити тільки стяжку 50 міліметрів. А, ні, вони 60 полюбляють більше. І оздоблення. І є тільки 80 міліметрів. Все. І от що на це сказати. Розумієте? От що вам на це сказати? І яке було прийняте рішення замовникам. Всі перемички підняти, вирубити, підняти прийоми. Повністю покласти 15 см утеплювача всьому будинку, тому що це підлога. Ви ногами контактуєте з покриттям ось і таким чином ісключити оце от прохід цього холоду і от е, одноповерховий будинок і, і представте, скільки туди пішло е ексордовано пінополістеролу Буд будинок без 200 метрів квадратних це 30 кубів так на дете в середньому 90 доларів ну от десь так 2700 доларів тільки на те щоб компенсувати оце промерзання. Там, де тераса. Ну і потім там на терасу ще поклали утеплювач, тому що треба було вийти на цю ж саму відмітку. Ну а в гаражі сходинка робиться. Зрозуміло. А тепер в нас є ще стіна, котра теж може промерзати, тому треба утеплювач зробити по стіні. А є ще примикання даху. Треба ще заморочитися і, скоріш за все, зробити утеплення залізобетонних плит, тому що якщо гараж на дві машини, згідно нормативу, тільки залізобетонне перекриття може бути, і треба його теж утеплювати, і коли ви на все це дивитесь, подивитесь, ви скажете, о, да, ну і воно нафіг, краще я буду гараж опалювати до плюс 18 градусів, тому що якщо менше, буде постійно текти конденсат по всіх конструкціях, тому вам треба зараз вирішувати або ви робите термовістічки, тобто алмазне, алмазне ви робите висверлювання або вирізаєте все це по периметру, вставляєте туди утеплювач для того, щоб зменшити товщину утеплювача внутрішньої частини. Тоді ви можете вийти десь на 50 мм утеплення. Або ви весь поверх утеплюєте, але якщо вже зроблено, Перегородки, то треба підняти всі перімички для того, щоб двері стали нормальні. Зрозуміло? Ну, є ще один варіант: наприклад, продати будинок. Да, хлопці та дівчата, так, да, а так і робиться. А ви що думали? Не всі ж такі розумні, О, на каналі Олександра Терехова шиваються.